Puh, ja. jeg synes godt nok, der er meget lige nu. Øhm. Og klokken er så fucking mange, og jeg burde gå i seng, for jeg har bare en mega lang dag i morgen. Øhm, det er teaterpraksis, og det er, hele, altså det er fra 9 til 16, vi har undervisning. Og jeg tror, jeg er overtræt nu. Jeg er helt... Altså, min, min hjerne er fuldstændig sammen. Okay, man. Det kan Det er sent, og jeg vil i seng, og... Så håber at jeg bare, at der er åben, for jeg er så ikke helt sikker på, at jeg har mulighed for. Okay. Jeg prøver lige med mit, uh, mit studiekort. Jeg har ikke prøvet det her endnu. Her har sådan en lille basse her. Så har man et, uh, et kort, der illustrerer ens tilhørsforhold. Jeg håber bare, jeg kan finde det. Nej. Nej! Det blev ikke i dag. Nå, det, kan, det er måske min lektier til, til næste gang. Så er det ikke det der, heller ikke det der. Når jeg kan komme ind, så må det ikke være vigtigt nok. <laughs> så vi er altså 250 mennesker. en god chat, 9 klasser, 9 hold hedder det så. Det er ikke gymnasium mere. Så det her er... Det er faktisk her, jeg tilbringer det meste af min tid indtil videre. Ind i de bygninger der. Så parkerer man cyklen, og så... Og så går man ind til undervisningen. Det er meget traditionelt. Ja, jeg kommer ind. <laughs> gode, at I kommer sådan en højhelle i tirsdag, hvor I faktisk er fri. Er I klar? Ja! ja! Er I mega klar? Ja! Så, Sofie Nørsgaard, er du her? Ja. Sofie, du er hold Fie var hold Katrine Flarup. Er der nogen, der ved, om Katrine kommer senere? Det er der ikke nogen, der ved. Jeg synes ikke, det er fordi, jeg bliver overvældet at læsebyrden eller læseformen eller den undervisning, vi har. Jeg synes, det er svært at få det til at stemme overens med, min, altså med det liv, jeg har ud over universitetet. Jeg tror måske bare, at jeg er enormt dårlig til, til det der med, at når man tager et valg, så bliver man så også nødt til at fravælge noget. Altså min lejlighed ligner stadigvæk... Et eller andet fuldstændig vanvittigt, øh, som om der er nogen, der har en bombe, fordi jeg har ikke haft tid til at få styr på hjemmefronten. Jeg tror også, det der stresser mig. Men prioriterer jeg så det rigtige? Skal jeg så gå ud og drikke den øl med de stud altså mine medstuderende, fordi det så er vigtigt for det sociale? Så jeg er heldigvis ikke den eneste, fordi det virker også på de andre, altså dem jeg går på hold med, at de også synes, at det hele er sådan lidt svært at finde rundt i lige nu. Det er egentlig meget betryggende, at jeg, når jeg snakker med dem, så er de fleste's holdning også, at lige nu er det enormt svært lige at få før under hverdag til at passe sammen med, med det vi laver nu. Wow. Endda det sådan så det er det, Så har jeg sammen med studiegruppen, hvor vi har vedt der mad, med Camilla. Og det med at lave mad, og det med, at man ligesom er sammen med sin studiegruppe i andre regi, end bare helt være faglig sammen, det, det har jeg på fornemmelsen, er en rigtig god ting. Vi laver gokoholet. Yeah. Ja. ja. Det er jo kæmpe fise, det her. Ja. For hurtigt man kan blive man kan være træt i, hvis det hele skal handle om, om molekyler og cellekerner og diverse processer. Jeg tror, det er godt at kunne være sammen, bare være sociale, og sådan have en, dag, hvor vi, altså, en aften, hvor vi ikke laver andet end at, at hygge os. Hej Fyga. Hej. Hvorfor kommer du se? Ja, jeg sover Nej. Ja, sådan det er. Ja. Så det er det her først. Hvor skal vi have den bagefter, ved Okay, så I ved lige så, så lidt, som jeg gør? Ja. Jeg har været så hurtig. Jeg er bare sådan væltet. Jeg er ikke engang til endnu. En jeg er blevet sådan utrolig positivt overrasket over, at dem, jeg ligesom er startet med, de også, altså, de er meget ligesom mig. Jeg ved ikke, om jeg havde en eller anden idé om, at dem, jeg startede på studiet med, bare var sådan helt vant til ulige, og jeg kom ind som ny og de var bare helt klar på, hvad der skulle foregå. Der kan man sige, så bliver man også mere og mere og lader være med at tage det på. Så i starten var der skidede rundt og tænkte, hvordan det Det var meget betrykkende at finde ud af, at de faktisk var lige så snotforvirret, som jeg selv er. Nu med mediciner, der har vi... Medicinerhuset. Men det, det er også her vores fredagsbarie, og det er også her, at, at man sådan mødes og samles og kan sidde og lave lektier. Det, det er det typiskste, vi har brugt det til indtil videre. At så mødes vi og, og drikker kaffe, og, og så sidder vi bare og laver, ja, laver lektier opgaver. Jeg tror, at det er rigtig essentielt, at man sådan har et sted, man kan føle er ens eget, hvor man kan sådan sætte sig hen og lave opgaver med sine venner. Og sådan et, et trygt rum, som både i det tilfælde her kan bruges til at feste, men kan også bruges til at være videnbegærlig. Arbejde papir. Så kan vi kigger på sidste gang. Lige nu er jeg bare sådan helt væk i, hvor fedt det er at komme tilbage og blive undervist og læse tekster og analysere. Og jeg var helt opslugt af vores underviser i dag, som bare... altså Alt han sagde, det gav bare mening, og jeg sad bare og var sådan helt... Hold kæft, men det der med at få information, hvor man... Altså, det var bare... Det var, det var Kæft mand, det var fedt. Og nu glæder jeg mig bare til at, at sådan starte for alvor. Læs lektier at sidde og være frustreret over et eller andet, en eller anden græs tragedie, som jeg ikke fatter noget som helst af. Og så sidde og være frustreret sammen med de andre, som også er frustreret. Så det er sådan en kollektiv frustration, hvilket jeg også har fået at vide, at studiegrupper er rigtig gode til.